لحمد الله بالسلامه يا أبو تركي لفيد محمد بن اسميري نعمال مرجل طالها محمد الله بالسلامة يا أبو تركي لفيد اللهم管inks نعمال مرجل طالها لحمد الله بالسلامة يا أبو تركي لفيد محمد بن اسميري رح تكرها في بشوفات محمد بالكويت يارا يارا تحمد الله رجع رجالها مرانة تشكر ربها يا عوضها يا يا سند رفيفي يا عزها مضلالها أمشري في جيته يا لما سر الكويت بشرت في جيته عمها مع خالها القصيدة لجل عينك وخلك من بناتك نظم شعر بيت بعد بيت، القصيدة لجل عينك وخلك شالها، نحمد الله بالسلامة يا ابو تركي نفيت، محمد بن سميري نعم المراجل طالها، فرحتك رها في, فرح في بشوفة محمد بالكوري يا را يا را تحمد الله رجع رجالها رانت تشكر ربها يا عوضها يا مجيد يا سند رفيفي يا عزها وظلالها ابشري في جيته يا رمسر الكويت بشرت في جيته عمها معقالها من بناتك نظم الشر و خل جالها بيت بعد بيت القصيدة لجلي